من الوشوش بدانك وسطك انا وعلي فرحه ببصر دايم وسطك انا ابوسك لو تقول ابن اهلك وسطك انا واقوم الحيل لك تحيه لك يا حبيبي غيوتك I can't even be For job on me Why I ألا كان المحب قليل حظه ألا كان المحب قليل حظه فما حسناته إلا أذنابه أنا مالما بمعمليات حتى الوليمي انا مالي الا كان المحب كل بخيت الا كان كان المحيب كل وقت أنا ما لا أفعال الطيب تصفى الذنوب هي بوه يا بوه حطيت ما حد يظل غالي، حقيته غالي، ما حد يظل غالي. من حين طايح من وقت يحلم يرد علي وهذا طويل وأحلى صدام بيت أبو الحرش وأحلى بيت أبو الحرش وأحلى صدام وأحلى ميمي وأحلى جودي وعبوسي وأحلى الإسكان ويبقى الإسكان ويبقى بيت أبو الحرش ويبقى بيت أبو الحرش تجار الملابس بيت العراق كل الحضور واحلى هسه شنو عم والله دخل واحد يقدر يغني واحد يقدر له تحيه، ها حطيتها في بالي يا بال أحمد جبار علاوي جبار حسوني هلو هلو أبو واشر، بيت عقول مطلوب على الستيج هو أحمد جبار ولو يلا شي باردو باردو. <تصفيق> ما تروح هذا يس وهي يمي خص نص شويك نمت على الخشبه وهاي خص نص <هلك> حسين مندي وبعد حسين خص نص وبعد حسين مروان الدليمي شو دقدق <هلك> واحلى منذر واحلى ميمي وبعد ميمي حساني الاسكان صدام واهلا منذر وبعد منذر وهي خص نص وهي هاي مردوده حسين مجدي الحيدر بيت عاقور العريس احمد جبار وبعد احمد جبار ولا صباح يلا ابو سماحة والنسب. أبو النسب، أبو قصور تجار الملابس الحظ الى على الرأس الى مخلد، ويحتاج الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان علفة لاوي. على الفتلاوي على الراس كله تعال جيب الخشبه تعال تعال جيب الخشبه هاي خص نص ما يقبل لا خيث ما يقبل حلا حلا جماعة التريلات جماعة حج حجي تحسين وينهم؟ على الراس جماعة حجي تحسين جماعة حجي التحسين جماعة التريلات جماعة التريلات اكيد خلنا نشوفهم نقول على الاستيل على الراس يلا شيلي معزوف على عيونه. تونا. أووو، أووو، هلا، شلون كلام؟ جيبي. ألبو عامر. أبو عاد ألبو عامر. حسون الغالي العريس أبو العريس جاي. الغالي. حبيبه. حسوني واهلال وعامر ويلا شايد <تصفيق> وأنا أنت وأنا أنت قلت أس مو ربع دينار أبو الشاي يختلف أنا لا تسوي اللي عندي ربع هذا وهاي الف تحية وكل الهلال هنا اسمعني اسمعني على رأس بسط المجال شوية والله خادمك اسمعني اسمعني, أسمعني. أسمعني. من صغير من كبير الحله كلكم على رأسي عبد الله كوري حسين مندي علي رحيم وين سيد ولا؟ وين سيد ولد؟ يلا وين خلنا نشوفك خلنا وين هل؟ ديبن ديبن. يا عافية نا نا نا نا نا نا ولا. ما أكوته وهذا صحنا جعاطة. عمي ولد مو سعاطة عمي تذكر العالم كلها تذكر العالم كلها تذكر العالم كلها وصيح ما بخش وصيح ما بخش تروم هذا اسبي يا بي مترتو تعال يم هنا طفي مو قلت الاخيره تطفيهاش اقطع ال فيك عبد عبود هلا شنو نرجع نقول دنقادنقه احلى الاسكان وهله وبعد الاسكان وبعد ميمي وبعد جودي عبد الله عدنان حجي وحساني ووعد حساني أمروتك مو دينار بوحبيل وهلك البلع على رأسي وحساني وحساني وبعد حساني وإليس كان وهلك أهلا طرفي أهلا اسمعنا نرجع نقول دنقا دنقا سواق موصل وين الموصل كلكم على رأسي وبعد نرجع نقول موصل خل نروح يمهم مع سلي نمشي خل نروح يمهم يلا خل روح يمهم ما اه كل الهلة نرجع نقول احلى موصل وين موصل وينهم هلاء وهاي الف تحيه من عريس من موصل ونرجع نقول ابو سام على راسي ونرجع نقول ابو سام على راسي شوكه ما اقول ما يقبل اسمعني تعال عرسنا, عرسنا تعال يا امنا اركلوا رفع مبارك لفوق تعال عرسنا تعال يا حسين ابو تشاي اجيتك عرسنا حب ابوك تعال تعال بس قم يا بس بس بس بس بس بس قوم بس حب ابوك عريسنا حب ابوك حبيده شو يقول عم ابو شام؟ شو يقول؟ شو يقول؟ اسمعني ابن الهيبه يا اليوم ابن الهيبه يا اليوم. عرش اليوم من ابو يزيدون على بابه هواي يزيدون على بابه هواي يزيدون على بابه هواي افتح يا ابو الحرس فازت بعد كل يوم. احنا بيد يا ابو الحرس بيدنا. تعال حسين حسين ابو تشاي بكيتك. تعال تعال. هلي. تعال يا ابو تشاي. تعال. حمامه هواي والشارع يزدون حمامه هواي حمامه هواي هاي <تصفيق> افتح يا ابن العريس نرجع نقول ابو علي ابو علي وينك يا عم ابو علي على راس الخفاجه ابو شام مقدم ما ينقلك ما حلفتني والله للشارع روح امشي جيبي ها جميل يا ميرادني مل هذا لا ما اجينا صار أكيد. من على سيمو السيد أبو جال نمشاوي سعيد أبو عاد نمشاوي سعيد على السعيد بغيابه من على سيمو أزياء على الأمير واحد بابل كلكم على راسي وهاي تحية حسين الأسد الأول أحمد أحمد جبار الخوه النظيفه حسن بدري ابو عد حسن من احمد جبار على الراس يلا اللي شيل مشي الاهلك يا اخي سويننا حشابه بصراوية لعيون البصره على الراس يلا شيل فادي جيبه يلا شيكي واحد لا والله والطير والطير من الهلا صبور سوينا تشوفوا تشوفوا هاي تشوفوا عليهم سوي شنو اطلعوا برا يلا Right. I say go.